Жителям Шевченківської громади Миколаївської області волонтери з Вінниччини привезли гуманітарну допомогу. Голова Ольгопільської громади Вінницької області разом з переселенцями з Миколаєва організував збір теплих речей, овочів, фруктів та продуктів. Таку гуманітарну допомогу до Миколаївщини Микола Савченко привозить не вперше. Утім, на території громади раніше не був. Розповідає, умови, в яких проживають місцеві жителі, вражають. Нашій територіальній громаді в селі Демівка проживав переселенець у Віталій, який знайомий з головою Шевченківської територіальної громади Педепенком Олегом Валерійовичем. Громада дуя постраждала внаслідок збройної агресії Російської Федерації у члені виконавчого комітету. E, З'явилося бажання допомогти Шевченківській територіальній громаді і ми спільно з усилями депутатських корпусів, члени виконавчого комітету зібрали теплі речі, овочі. Другий раз от ми вже приїжджаємо безпосередньо в саму Шевченківську громаду. То, e також з людьми, теж вони є переселенці, звідси з Миколаєва. Допомагаємо, співпрацюємо, все заради нашої спільної перемоги. Ситуація вражає, тому що дуже багато будинків розрушених, інфраструктури немає, стовби повалені. Е, ви знаєте, це не передати і не описати.